magyarországi zsidók nagy többsége láthatatlan a magyar társadalomban. Nagyon csekély azoknak az aránya, akik vallásos életet élnek, ragaszkodnak mindenben a hagyományaikhoz, és ez a külsőségeikben is megjelenik. A legnagyobb kihívás csak az a kérdés a zsidó közösség előtt, hogy mennyire ragaszkodnak. A hitükhöz, mennyire tartják fontosnak azt, hogy a, a, a tóra a életük mindennapi része legyen. Azt gondolom, hogy általában, mint a világon mindenhol, ez Magyarországon is igaz a zsidó közösségek kihívásaira. De hogyha csak a magyar sajátosságokat nézzük, akkor azt gondolom, hogy az egy nagyon nagy kérdés a zsidó közösség számára a következő években, hogy a saját biztonságuk érdekében a saját identitásokat fel tudják-e vállalni. Nagyon nagy kérdés az, hogy a magyar társadalomon belül mennyire tudják mondjuk a, a, a, a politikán túl, a mindennapokban érvényesíteni elképzeléseiket, és a saját érdekeiket. Egy kicsit azt gondolom, hogy a politikán felőlemelkedve is. A legnagyobb kérdés most, ha nem is közvetlenül kapcsolódik az antiszemitizmushoz, de ez egy nagyon nagy kérdés Magyarországon, hogy Izraelhez hogy viszonyulunk hogy viszonyunk a BDS mozgalomhoz, hogy viszonyunk ahhoz, hogy nyugat európában az Izrael ellenesség az új antiszemitizmus formáját öltve most már zsidó ellenességnek tekinthető. Azt gondolom, hogy többek között ezek is fontos kérdése. A zsidó közösség ma reneszánszát éli Magyarországon. Biztonságban van, nem fenyegeti a saját biztonságát, a közösségi biztonságot nem fenyegeti semmi az állam, illetve hát maguk a zsidó közösség tagja is garantálják ennek a, ezt a biztonságot.